عاصمة سريلانكا المظاهرات <تصفيق> مستمرة نشوف واحد يقولنا ممنوع بضل اصور طبعا انت كاجنبي دائما لما تشوف مواقع زي هاي او مظاهرات لا تشاركهم لا تعمل معهم اذا كنت في اعمال شغب لا تكون معهم لانه انت كاجنبي تهمتك جاهزة يعني هم مواطنين حقهم بيطالبوا انت اسمك اجنبي هذول الله يرحمهم اللي حكينا عنهم توفوا اثناء مطالبتهم آه كعاده الدول القمعية تم قتلهم على ما يبدو بطريقه او باخرى. العلم بالشيء ولا أهل به حبيت اجي الموقع وما باي لحظه بصير في تصريح فمن المستحسن انه تتحاشى هاي المواقع قدر الامكان. اللي فهمته انه البلد خشت في ريسيشن يعني كساد العمله انخفضت للنصف ورفعوا سعر المحروقات الضعف ويوضع اللوم وخراب الدنيا على الرئيس. لانه معين اخوته وابناء عمومته في المناصب الحساسه ونازلين نهب وبعد ازمه كورونا والمواسم السياحيه الفاشله اللي مرت على البلد هاي استصاعدت المطالب والناس شوفت عينك بالطالب برحيله وهو ملزق بيقول ضلي سنتين مش رايح الا خلص السنتين <تصفيق> طبعا انا كاجنبي بفضل انه ما اكونش موجود هون، الخيم مجهزه باسعافات وطوارئ وللمبيت مش حالين يعني على المبنى، هي المبنى امامي مبنى البرلمان معبينه بال بالاشارات بدهم حقوقهم وبدهم اموالهم المنهوبه يعني بجوز يحققوا مطلبهم ان شاء الله و شباب مثل الورد مخيمين يعني مش مروحين وهذا مستمر يعني هذول بيعملوا وصله بيستلم جزء اخر وصله ثانيه بيجي شباب ثانيين يعني بالدوريه كل واحد بيعبر عن رايه وبقول الكلام اللي حابب يقول طبعا قلنا مبنى البرلمان وهي بقيه مواقع التظاهر كلها خيم طبعا جايبين خيمهم وقاعدين وعاملين مناظر مختلفه طبعا عاملين بورترويهات للسياسيين الفسده ومطالبات قائمه ومستمره بيناموا هون خوفا من هدم خيمهم او ازاله مظاهر التظاهر تبعتهم يعني هم نفسهم صاروا يعملوا مصالح لبيع الطعام والشراب طبعا هم التظاهرين بنبسطوا اني اصور كاجنبي لانه بهمهم صوتهم يوصل العالم لكن الامن ممكن باي لحظه يجي يقول لي شو بتساوي هون شو اهدافك من هذا العمل هاي <تصفيق> متطلبات مكتوبه هون للمهتم اكثر يعرف ترى اني كويس بدربين الو جو هوم، ذا بريزيدنت، كورربشن، كورربشن، how many how many months are how long Time. How, how long no oh, English ما بصير تقعد هون ممنوع تجلس لانه هاي لها رمزيه سياسيه ودينيه على ما اعتقد في رمزيه دينيه ما تاكدتش من الموضوع ولكن هذا هو موجود في العلم السرلينكي هذا الاسد المسلح يرمز لسرلينكا طبعا محاط برموز كثير بتخص الدوله منها ما هو ديني ومنها ما هو سياسي الأعلى علم أي ثمره ثمره الدوريا بيقولوا فيها فيتامينات كثير ايوه How much ها ها هذا و ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها قرش. إذبح. إذبح. دينارين ها ها ها ها ها ها ها ها ها لا. ها ها ها هاي زي القشطة سائحة كثير يعني. اييه قام التغريب مش عارف تعرفه بص بطيء لها بطيء طيب البلاد جميله جدا فكنت يعني واحد بيصيب فضول قد ايش حق الارض فهذا الرقم راح احكي معه نشوف شو قصه الارض مزارع الارز <تصفيق> this is my land <تصفيق> how much area this how much will be this this, this green area. area one minute Come okay. with me if i want to buy this green area the green okay. the rice how <تصفيق> much this place please. ah this place uh, maximum of the maximum of 500 600 dollars 500 dollars means these two younger leaves and the tea bud, best tea leaves. Mm -hmm. Okay? Below best means only these two younger leaves without the bud. Third mm -hmm. one poor. Poor means the damaged tea leaves. Mm -hmm. Okay? So from this one we make cheap tea or else tea dust. Uh -huh. From this part we produce the number one qualities of tea. Mm -hmm. Okay? So we collect all the best and below best tea leaves and we spread them in the 1200 kilos. كل خط ياخذ طن ومئتي كيلو طبعا لما تقول ورق شاي طن ومئتين نحن خلص فتصورت التلفون. أنا هي انواع الشاي من هناك ببلش الأبيض والذهبي والأخضر والخفيف ووصولاً إلى هذا الشاي هذا الشاي أشبه بالقهوة. تقيل جداً والشاي اللي بنشربهنا تقريباً هو هذا النوع وهذا النوع بس غالباً من هذا النوع أه بفرجيك طبعاً من أي شاي يعمله كيف تكون شكله إذا بدك تشتري إذا بدك تعمل مثلاً حتى لو بدك تعمل خط إنتاج لك مخصوص عندهم القدرة يزودوك بنوعية الشاي المناسبة لك بالاسم اللي بدك اياه بالباكيت اللي بدك اياه بأي ظرف او اي تفاصيل كله وارد في هذا المصنع هيك يقدموا لك العينة بتذوقه وكل انواع جميلة انا عجبني صراحة اللي هو المعتاد عندنا عابا والذهبي لطيف جدا الشاي الذهبي لطيف جدا <تصفيق>